Благословений ти коли на полі, Коли потрапив у тенет та міста, Коли мовчиш або коли говориш, Почути кожен звук твоєї пісні. І не важливо, чи зима, чи літо, Тонка один, без божих синів, Тому заслуговуєш мій добрих в слів. Благословенно буде проростати Усе зерно посіяне тобою. Якщо тебе захоче хтось долати, За тебе Бог стоятиме, горою. Життя написаний і топись, для тебе сонце є їх щоденний, нехай тобі живеться дуже добре, і будь завжди, завжди благословенний. Божа донька один, ти з божих синів, Тому заслуговуєш мільйон добрий слів. Благословений ти серед людей, І твої діти, і діти твоїх дітей, Ти, Божа донька один, ти з божих синів. Благословенний ти серед людей, І твої діти, і діти твоїх дітей. Ти Божа донька один із Божих синів, Тому заслуговуєш мільйон добрих слів. Благословенний ти серед Мільям добрих слів Володя, ноги? Лена? що ви вже так росла?